ولسه مكملين معاكم فعاليات اليوم النهارده في احتفاليه آه عيد الام آه باستاد دمياط الجديده وطبعا معانا رئيس مجلس اداره استاد دمياط الجديده استاذ سيد بهجت اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. احنا جدا بحضرتك وشرف ان احنا متواجدين مع حضرتك النهارده. الله يكرمك احنا النهارده يعني سعداء جدا بالحضور اللي حضر وبالاموسية الجميلة دي. والله احنا سعيدين جدا بوجود حضرتك ودعمك لاطفال ذوي الهمم وحابه اسال حضرتك يعني يعني وصل لك ازاي فكره ان انا ادعم اطفال ذوي الهمم او وصلت عليهم الضوء في الفتره دي هو طبعا ده علاوة على توجهنا احنا ده توجه الدوله ان احنا ذوي الهمم دوله لابد ان احنا نراعيهم كويس جدا واحنا عاملين لهم هنا شغل كبير وبنعمل لهم دلوقتي برضو في ملعب ثلاثي خاص بيهم هيتكلف كتير جدا وعلى نفقه الوزاره وان شاء الله الجاي احسن ومعانا الفريق فريق السله اللي اخذ التالت على مستوى الجمهوريه ايوه يعني حاجه كويسه جدا برضو يعني يعني اه طبعا الحمد لله الحمد لله والجاي افضل واحسن حابه اسال حضرتك يعني يعني وصل لك احساس ايه ان انا افضي جزء من وقتي واروح افرح الاطفال دول اتكلم معاهم اشاركهم يومهم اشارك امهاتهم يومهم ادعمهم حسيت احساس ايه وانت جاي تعمل حاجه زي كده هو طبعا الفرق كبير قوي وواضح من ان انا اجي حاجه لزي الهمم دلوقتي وحاجه اروحها للاصحاء طبعا دول لهم الاولويات كبيره والدليل على كده اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بذو الهمم وقصار القامه والاقزام وال الفئه ديت وطبعا السيد الرئيس عمل لهم عام مخصوص والاهتمامات الكبيره الواسعه بهم والانشطه اللي بداوا يمارسوها والرياضه اللي بداوا يعملوها دي واضح قوي قوي اهتمام الدوله بهم وده اكيد بينعكس علينا كلنا ان احنا لازم نهتم بيهم لك. طبعا. سعدين جدا بلقائنا مع حضرتك وسعدين جدا بالوقت اللي حضرتك قضيته معانا النهارده ودعمك وتشجيعك لامهات ذوي الهمم واطفال ذوي الهمم متشكرين جدا لذوق حضرتك يا فندم وبالتوفيق دايما يا رب الله يخليكي واحنا ممتنين وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الام وب... طبعا لسه مكملين معاكوا ومعنا النهارده دكتور محمد مسؤول عن جانب ذوي الهمم والاعاقات هنا في ستاد دومينتي الجديد اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك انا واحده تكون هنا عرفنا حضرتك اكتر يا دكتور أنا محمد ناجي مواليد محافظة دمياط. خريج تربية رياضية أو تربية نوعية شعب التربية الرياضية سنة 2000 قديم شوية. والماجستير بتاعي كان في تدريب المعاقين يعني تدريب رياضي المواقين، والدكتوراه بتاعتي كانت تدريب تمرينات وجمباز وكانت الشريحة بتاعتي برضو اللي الأولاد الصم كانت الدراسة مقارنة ما بين الصم وضعف الاستعمار. ومعايا دبلومة التربية خاصة ولغة إشارة و مع الأولاد فترات طويلة في حاجات كتيرة يعني أنا كمان كان خدمني أنا في وقت من الأوقات كنت مطرب وعضو عامل نقابة موسيقيين فكان كنت اشتغلت مع الولاد دول يعني أنا سألت نفسي كتير الولاد دي دي مش بتلعب مزيكا الصم فبدأت أشتغل مع الولاد بتقنية التربية الرياضية إزاي أدرب المسارات العصبية الحركية بتاعتهم في إن هو يكتسب الريتم لأن هو مش بيسمع ثقافه الريتم عنده مش موجوده فبدات ان انا اشتغل على الجانب ده وبالنسبه للنوته كنت عملت لهم حاجات كده معينه بحيث ان انا اعرفه يعني ايه بالاشاره ري يعني بالاشاره وبعد كده بدي له ترتيب النغمات على التتابع بتاع الريتم بيازك وده كان في وقت من يعني ده كان سنه مثلا 2004 2005 2006 الكلام ده من سنين فطبعا كنت انا في الوضع ده كتير اوي بس كان شغلي بتاعي بالحصه في التربيه التعليمية فبعد كده بقى لما انشغلت بالدراسه وخلصت الماجستير وخلصت الدكتوراه وكانت على نفس الفئه برضه الصندوق فكان طلب مني فريق سله كان ده قريب جدا من حوالي ثلاث شهور فريق سله ينافس في على مستوى الجمهورية البنات اللي كانت موجوده البنات اللي كانت موجوده واتكرمت بصراحه, بصراحة انا شفت نماذج مشرفه وكنت مبهوره جدا يعني مجهود فظيع ربنا يبارك بحضرتك يا رب أكثر محمد كلمنا تفاصيل اكتر عن فريق السله تبع حضرتك من الصم والبكم طبعا انا عرفت حضرتك ان هم بنات فكلمنا عن تفاصيل اكتر والله هو انا اتطلب مني من من فتره تقريبا شهرين ونص كده ان في بطوله تحت شعار قادرون باختلاف طبعا تحت رعاية السيد الرئيس ومعالي الوزير فأنا طبعا توجهت أنا كده كده كنت في المدرسة أنا كنت بعمل بحث, بحث الترقي دي فكنت متواجد في المدرسة فبدأت أن أنا أجمع الأولاد اللي ليهم صفات أنس تتناسب مع نشاط السلة فبدأت أجمع البنات وبدأت أشتغل معهم طبعا كان روضي قليل جدا فأنا بدأت أشتغل يعني أقطر قوي على المهاري والخططي آه قبل ده كله انا الولاد دول اشتغلت آه عليهم فتره الماجستير فتره الدكتوراه فانا معاهم من هم كانوا لسه في ابتدائي يعني لسه صغيرين جدا. ف... اه فبيني وبينهم لينك حب وتفاعل كبير جدا بصرف النظر عن وده شرط مهم جدا لاي مدرب هيشتغل مع ذوي احتياجات خاصه ايا كان لازم يكتسب قلبه ومشاعره وبعد كده يبدا يديله تقنيات. فعايز اقول لك ان الولاد دول اشتغلت معاهم مهاري وفني وخططي. وفي وقت قليل جدا والحمد لله سافروا نالوا احترام اه مثلا ما في في المربع الذهبي اه ومسافروش الغرداء الغردقه ولكن نالوا احترام كل المدربين وكل زمايلهم وعملوا علاقات كويسه جدا وكنت انا حريص جدا في كل ماتش ان هم يخرجوا اصحاب ويخرجوا حبايب ويخرجوا متعلمين من المنافس اه متعلمين من المنافس وبالعكس لا بعد ما بيخلصوا الماتش الفريق الثاني بيسقفوا له بيحتفلوا مع بعض حتى فالامور كانت بالظبط هي هو ده, هي ده الرساله اللي المفروض هي مضمون الرياضه فانا يمكن ما بنقدرش نحققه مع الاولاد بيبقى فيه نديه يا وسعي للمكسب ولكن الاولاد دول لازم نديلهم ان طبعا ولسه مكملين معاكم النهارده في لقاءاتنا في دوماتي الجديده لاحتفالية عيد الام ومعانا النهارده بطل من البطولات الموجوده نتعرف عليها اهلا بيكي انا اسمي كبه إيه انا اللي بتكلم لوحدها وطبعا بابا وماما مش بيتكلموا إيه انا لوحدها اللي بتكلم طيب والموضوع ده بدا من امتى وازاي قدرتي تتعاملي معاهم ازاي وانا كنت صغيره إيه ماما بتعلمك واحده واحده وكده حتى انا اول اول حاجه ما, ما كنتش فاهمه حاجه فانا بتعودني واحده واحده بتعلمك واحده واحده عشان انا ما فيش انا الوحدة اللي بتكلم ف بفهم ب... بفهمك واحده واحده وفاهمه و... اه بدأت تستوعبي اللغة والإشارات وحركات الصم والبكم. إيه الأول حاجة ما, ما كنتش فاهمة أن هي عاملة في إيه إيه الشجارة يعني إيه كان بتعلمي في الكمبيوتر واحدة وهي بتعمل إيه واحدة وتكسب حد بيعلمك على الكمبيوتر؟ آه على الكمبيوتر وفي كتاب تاني آه إيه فبتعلمي كتاب وكمبيوتر ووقفة كمار مع ماما بتعلمي كتاب وتكلمت بقى وبعد كده بقى طيب هي والدتك من السم والبكم، هل كان في وسيط بينك وبينها بحيث انك تفهمي اللغه يعني اللغه بينك تكون مفهومه؟ يعني كان في حد بينكو يفهمك اللغه او الاشارات او كده غير الكمبيوتر او او كده اكيد كان في حد بيعلمك؟ لا انا اللي بته اللي بتكلمي. يعني انت كان عندك تطلع ان انت تكتشفي هتكلم ازاي؟ هتعاملي معاهم ازاي؟ يعني حتى لو هم مش فاهمين ان تكلموا معاهم يبقى انا بفهمك وبكلمك ده بتقول جاسه وده جاسه كده. طيب يا هبه والله انا فخوره بيكي جدا وفرحانه انك تخطيتي كل الحاجات اللي انت مريتي بيها دي انك تكوني البنوته الوحيده بتتكلم في اسره كلها سم وبكم طبعا ما كانش عائق ليكي وكملتي وقدرتي تخطي ده عايزه كمان اسالك انا شفت النهارده انك كنت بتتكرمي هنا في الحفله كلميني عن تكريمك النهارده شكرا انا جايه عشان اعز الام كل سنه طيبين ايه فكي عشان إيه امي عشان هي الوهكه ممكن إيه محدش فاهم إيه الكلام فانا طبعا واقفه افهمك الصح ولا الكلام عشان طتك اللي ما بكلمش هو ده انت جايه مع والدتك عشان تتكرم بحيث ان كده كده محدش هيعرف يتكلم فانت أوه. تكوني بتتكلمي معه بتكلمها عشان فانا واقفه عشان هفهمك لان هي مش فاهمه ان واحده بتكلمها فطبعا انا ايه واقفه بتكلمها بتقول ده هي بتقول كذا وكذا يعني حضرتك انت عشان تكوني وسيط بينها وبين حد بيتكلم اه ايوه كل سنه والدتك طيبه وكل امهات مصر كلهم بخير وسعاده يا رب انا فرحانه بيكي و... وانا بقول لوالدتك يا بختها يا بختك بنوته قمر زيها ربنا يبارك لك فيها ويبارك لها في منك ابدا ربنا يخليكي ما تحرمنيش منك ابدا شكرا يا حبيبتي شكرا متابعيني الكرام لسه كملين معاكم ومعانا ام بطل من الاطفال موجودين النهارده هنتعرف عليها وهتعرفنا تفاصيل اكثر عنها اهلا بحضرتك اهلا بيك يا حبيبه قلبي عرفينا اكثر عن حضرتك انا من القطب موجه اول تربيه اجتماعيه باداره دبي الجديده منتدبه بقالي شهر مع التربيه الفكريه لذوي القدرات الخاصه فانا حبيت اروح هناك يعني عشان ابني فيهم وكمان يعني انا لست لي حوالي سنه ونص كده ما اطلع معيش فقلت أدي الفتره اللي جايه دي مع الاولاد دول لعله يعني اقدر اعمل لهم حاجه ربنا يوفق حضرتك ويجازيكي كل خير عنه وعنهم وعن كل حاجه انت حاسه بيها وبتقدميها لهم. ان شاء الله ربنا ييسر لنا الامور ويجعلني سبب ان انا اقدر اساعدهم واعمل لهم حاجه. يا رب اللهم امين انا سعيده جدا انا اتعرفت عليكم النهارده وقابلتكم سعيدة جدا بلقائي معاكم ويا رب يكر عينك بيه وتفرحي دايما بيه يا رب. انا وانت وجميع المسلمين ان شاء الله. والحمد لله اسلام جميل بيروح الجيم وعنده عزيمه وكان حوالي ما شاء الله طب بقى بيروح الجيم ازاي وبتعمل ايه ما تقول لنا كده هو كان 95 كيلو تمام فانا حبيت ان هو يخس يعني فمشيته على نظام زي معين وكمان وديته للجيم. دلوقتي بقى بيروح الحمد لله وصل 63 كيلو ما شاء الله وهو حابب يكمل قبل ال 62 ان شاء الله ل 60 عايز لك انا عند ال 60 وهو درب هنا كيك بوكسينج فتره ان شاء الله هو بطل بجد بقى ودرب سباحه ودرب كاراتيه والله المستعان يعني احنا بنعمل له كرنيه الاول يبقى هنا عضل. عضو ها آه اساسي طيب. والله المستعان نقدر ان شاء الله نقول ايه ربنا يكرمنا فيه و اللي معايا يعني في المدرسه. اللهم امين الله. ربنا يوفقك يا رب ويعينك على انك ال... تادي الرساله رسالتك معاه إن انا فخوره بيكي وبقول لك انت قويه وانت بطله انك قدرت توصلي بابنك للمرحله دي انا سعيده جدا بحضرتك وكل سنه وانت طيبه. طيبه وبخير ان شاء الله ويوعد عليك كل الايام بخير بمناسبه قدوم شهر رمضان باذن الله. شكرا جدا نحضر شكرا <تصفيق> متابعين الكرام احنا النهاردة وصلنا لنهاية اليوم نهاية احتفالية حفل عيد الام بستردوماتيك الجديدة سعيدة انا وبرنامج فكرة وحوار ان احنا كنا مشاركين في اليوم الجميل ده كل سنة كل ام طيبة وبخير وسعادة يا رب وكل سنة وانتم دايما سند وظهر لينا وانتم اساس كل حاجة شكرا جدا ويا رب اكون فيكم كل التفاصيل كنت معاكم ندى ابراهيم برنامج فكرة وحوار استنوني دايما The picture of Ahmad Musay photographer for photo sessions of weddings Casual Family A wedding hall Follow us